أهلا بكم بكم في قناة كراميل فيديو لهم فيديو منوع فيه فيه روتين فيه فلوق فيه أكل سهلة وديدة صحية ونباتية وفيها دردشة فابقوا معايا لآخر الفيديو إذا عجبكم الفيديو بتتسوى شكرا على لايك اشترك في القناة ومشاركة الفيديو كبروا الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة أنا شخص نشيط وحيوية وما عنديش حاجة اسمها تسويف يعني هذا ما كنش في القاموس عندي أبدا موجود إن خطوات لأي شخص اللي حاب أنه يكون يعني يقوم جميع أعماله بدون تسويف وبلا ما تجمع عليه وبلا ما تركم عليه لا اشغاله ولا اعماله ولا دراسته ولا اي حاجه واكيد وجود الخطوات غادي نبدا لكم بواحد شيء ممكن غادي ممكن نعتبره شيء غريب او او ما كنفكروش فيه ولكن اللي كيعطي حيويه ونشاط شرب الماء مرات كنساو تاوشر الماء خصوصا ملي كيكون البرد فاصل فصل الشتاء ولكن الماء الكافي شرب الماء الكافي كيعطي كي حيويه وكييعطي نشاط وكيخلصنا من الخمول هذه واحد النقطه اللي ما كان لها ليها ومهمه مهمه بزاف حاجه ثانيه المشي على الأقل المشي ربع ساعة أو عشرين دقيقة يوميا الحركة الحركة من الأشياء اللي كتقضي على الكسل بواحد شكل كبير خصوصا لو استمرنا بها مرات ما كتوجعنا رغبة ولكن الالتزام حاجة مهمة والخطوة مع الوقت كترجع هواية وكتكون عادة هواية اللي كنستغلوها وفي نفس الوقت كنستفدو منها القادة على التسويف هي أشياء بسيطة هي أشياء بسيطة ولكن ما نعتبروش غير شيء بسيط معدو أي قيمة ولكن هو اللي أثر فعلًا على حياتنا بشكل كبير شرب الماء والمشي الخطوه الثالثه اللي كتنفعنا بواحد الشكل كبير هو تكون عندنا لائحه تكون عندنا اولويات تكون عندنا ورقه وقلم ونكتب فيها اولوياتنا لما كتكون عندنا اولويات في الساعه كذا انا انا في الصباح نعمل كذا ومن بعد كذا وفي الثمانية نعمل كذا كلما كانت عندنا اولوياتنا واضحه كلما كانت حتى مهامنا واعمالنا واضحه وياريت أن الأولويات نعلموها لأطفالنا، أطفالنا لما صغار نعطيهم ورقة وقلم ونقول لهم اكتبوا جدولهم اليومي. هذه عادة لو علمناها لهم ناخذو فيهم أجر كبير. <متحدث> عملت لائحة حددت أولوياتك إذن الخطوة. اللي كتبعها مباشره هو انني نقوم بخطوات صغيره نقسم اعمالي ماشي ضروري انني نقوم الجبل الكبير نقسم نقسم اعمالي نبدا بخطوات بسيطه غادي نبدا باشياء بسيطه يعني اي شيء عندي نقسمه لمده اسبوع اشغال البيت نقسمها لمده اسبوع عندي دراسه نقسمها على مده اسبوع يعني اي شيء انا معطله ومسوفه ومسوفه فيه فغادي نحط جدول نبدأ بخطوات صغيرة نبدأ باشياء صغيرة نبدأ بخمس دقائق بعشر دقائق ويكون الالتزام خمس دقائق بشكل يومي أحسن ما يعني ما, ما اني نقوم بواحد العمل النهار كله ونتكسل لمدة اسبوع فقسمي اعمالك كيف ما كانت عندك لخمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه فقط وبشكل يومي الحركه والتقسيم ولما تشوفي النتيجه فهذا من اهم الاشياء بتتعود بشكل كبير اننا اقضيو على التسويف وعلى العجز وعلى الكسل واحد الخطوة أيضا سهلة يعني هذه علمية وتبتوها ويتبعوها بزاف من الناس ونجحت لهم هما كيحسبوا خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد بسم الله وكيقوموا مباشرة يعني لما تكون عندك أي حاجة وعندك كسل أو لخمول أو كتقولي من بعد من بعد جبري نفسك حسبي من خمسة خمسة ربعة ثلاثة جوج واحد بسم الله نضي مباشرة وقوم بها لمدة خمسة او عشر دقائق وهذا كيساعدو وكيجبر نفسو على انه ميتكسلش ابدا وهذا يقتل التسويف من جذور ديالو لان فيه الاتساب انا انا واحد الشيء مهم ولي ما هو الصحبه النوعيه ديال اصدقائك وصديقاتك كلما كانوا حيوين اكثر كلما كانوا ايجابين اكثر كلما كانوا جديين اكثر كلما كانوا طموحين اكثر كلما كيحمسوك اكثر اما لو كان اغلب صديقتك مثلا مسوفات او لا كيبرروا او ولا كيطول وقتهم على انستغرام وفيسبوك فاكيد فاكيد فاكيد ان انهم ما يحمسوك ولا يحمسوك اصلا بحال لانهم اصلا ماشي متحمسات ف قلبي وفتشي على صديقات يكونوا حيويه يكونوا نشيطات واللي كيحفزوك واكيد لكي كيتمناو لك الخير اكدي انه ما عندكش اي سبب صحي لي كيسبب لك الخمول انا مثلا اذا حسيت بالخمول وبالتعب وبالكسل كنكون عارفه مباشره كنكون عارفه مباشره انني عندي فقر في الدم لانه انا اصلا عندي فقر في الدم وكان عالجو بسبرولينا او لا سبيرولين لما كنحس بالتعب او بالدوخه او لا يعني بأ أي شيء فكنكون نكون عارفة أنه فقر في الدم وعندي نسبة الحديد منخفضة في الدم فكنا نخذ لسبيريدي لمدة أسبوع أو خمس أيام فكل واحد فينا عارف جسده عارف مرضه عارف النقص اللي كان عنده عارف آه الفيتامينات اللي نقصنا عنده وكيكون عارف طريقة العلاج تاكدي انا صحتك في صحه جيده من المسببات ديال الخمول والكسل وتسويف بشكل كبير كثرة الجلوس كثرة الجلوس لما كنجلسوا لساعات طويلة وما كنت فهذا كيسبب لنا كسل وكيسبب لنا خمول تخلصي من الأشياء اللي ما محتاجهاش تخلصي من الأشياء اللي مكسرة وكوني متأكدة أن الله يسفت لك حسن منها حيث كلما كان جوك منظم أكثر يؤثر على مزاجك ويؤثر على جسمك ويؤثر على صحتك ويؤثر على عملك ويؤثر حتى على نفسيتك هدو هما الخطوات اللي كل واحدة مفيدة إذا عرفناها وكتقضي على التسويف NEWS. et خات suites de favaques Pierre le 14 hier t'a え?